کیا لے آئے گی تو یہ تو ہل رہا ہے رو ابل رہا ہے ہل رہا ہاں وہ کہہ رہے ایسی چیزیں کھاتا ہے کالی ہری بھائی ایک تو تم لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی جو ہے نا کافی گندی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کو ہم نے دھلوانا ہے اچھے سے اور ایک اور بھی جو مین ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا جو وائپر ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھو یہ اس کا وائپر ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے جب میں وائپر چلاتا ہوں نا تو پھر یہ پکوڑے لگ جاتے ہیں یہ سارے جو ہے نا گند مند جو ہے نا جمع ہو جاتا ہے اوپر سے آج کل دھند فوگ اسموگ سب کچھ ہو ہو کے نا یہ جو ہے نا اکثر بارش کے بغیر بھی چلانا پڑتا ہے تو ابھی تو تم لوگ دیکھ سکتے ہو کافی کلیئر ہے لیکن رات کو جو ہے نا پٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی بھائی یار یا نہ کرو شادی اپنی اتنی لیول की जगह है थोड़ा आगे जाके देखे तो सही मेरे ग्राउंड मिला है बड़ा लेवल का मेरे घर के पास ही है यहाँ पे फाउंटेन शाउंटेन है ठीक है अगर तो ये चलाने देते हैं ना तो मजा ही आ जाए यार अच्छा आगे देखते है, है यार یہاں پہ جو ہے کام شام ہو گیا لائف بار بھی شار یہاں پہ کر لیں گے اس کے علاوہ گراؤنڈ ٹھیک ہے اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن یار چاہیے کیا یار یہاں پہ روٹی سرو ہو جائیں گی پوچھنا پڑے گا تو مزہ ہے تو بڑی لیول بیڈ ہے یہ ٹریک شریک بنے ہیں جگنگ ٹریک یہ سمے جو ہے نا جاگنگ ٹریک ہے لیکن گراؤنڈ بہت لیول کا ہے یار صاف ستھری گاس ہے مینٹین ہوئی ہے تو لوگ اسے پتا کرتے ہیں ابھی جو ہے نا گاڑی کا یہ کام کرواتے کل بھی میری گاڑی پندرہ بار جو ٹھوکنے لگی تھی فوگ چڑھ جاتی ہے اور پھر میں لگ جائے یہ جو وائپر ہے اس کے وائپر کی ربر ہوگی تو شاپ پہ پڑے گا یار ایک ادھر آؤ میں کو دکھاؤں یہ نا وائپر کا جو ہے نا ربر شبر یہ نکلی ہوئی ہے اس کا کچھ ہو سکتا ہے بالکل چلو پھر یہ کتنا ہوگا اس یہ ٹائم کتنا لگے گا انداز میں پندرہ بیس منٹ لگ جائے گا اور اندازن کتنے کا ہوگا سیٹ ہی ملتے بس ٹھیک ہے پھر کر دو وائپر کا تو انتظام ہو گیا یہ جو ہے نا لوگ آ کے ڈرائنگ بناتے رہتے ہیں یہاں پہ بھی وہ سب کچھ اور یہ بھی پتہ نہیں تلوار بنائی ہوئی نے بنا کے چلا گیا شاید ہیڈ فون ہے یا تلوار ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ اچھے والے اچھا یہ پندرہ سو پندرہ سو کا ہے جیڑا تھا اچھا صاف کرنا بس ٹھیک ہے یہ آپ ایک کام کرو یہ لگا دو پھر اس کے اندر نا پانی بھی ڈال دو وہ میں پانی کے ساتھ ٹیسٹ کر لوں گا پانی بھی ختم ہوا ہے یہ جو ہے نا وائپر ٹھیک ہو گیا ابھی چلا کے دیکھتے ہیں ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے پہنچ گیا لیکن یہاں پہ جو ہے لگی ہوئی ہیں اندر میٹ کرنے یا نہیں میٹ نہیں کرنا صرف باہر سے وہ دیکھو بھائی تھوک پھینک دی اس نے گاڑی کے اوپر وائٹ وائٹ کیا ڈال دیا بھائی انہوں نے گاڑی کے اوپر رہے ہو مجھے دل کرا چھت کھول لوں چھت کھول باقی دل کرا چھت کھول دوں تو ہماری جو ہے نا ڈن ہو گئی ہے میڈیم سے رکھنے میڈیم سے آپ نے بال رکھنے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی الگ کر دو اوپر سے نا تھوڑی گانج نظر آتی ہے وہ بھی تھوڑا چھپ سکتی ہے نا تو وہ بھی کر دینا نہ آ کے نہیں آیا میں बाद ही आते हैं तो बताओ आये <laughs> आये आए आए आए, आए, आए, आए। मुंह धो के बाल शाल काट के जो है रेडी हो गया हूं मैं बिलकुल मलाई की तरह हो गया हूं मैं केक लग रहा हूं पूरा पूरा ऐसा लग रहा है मक्खन मला हुआ है मुँह पे साफ सुथरा हो गया हूं ठीक है फाइनली बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे यार बाल अभी मैंने बाल कटाए है ना तो جانا بھی نہیں جا رہا میں یار کچھ نہیں ہوتا وہ صاف انڈا تھا کام پیسے آپ کے سامنے نہیں ہے پیسے چاہیے دو تین روپے کمائی لے میری بات چلو تمہیں برش کی ہے پورا کپڑے ابھی میں کٹنگ کرا کے آئی ہوں میں گھر گیا میں نایا ہوں برش کتنی شاید کیا میں نے گاڑی میں ہے ابھی جو ہم لوگ جا رہے ہیں تو آج کا دن کرے گا سب سے پہلے کام جو ہم لوگ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا شادی کے کپڑے کی میئرمنٹ لینی ہے ٹی شرٹ ناپ لے کوئی میری ٹینڈ ناپ لے کوئی یہاں پہ گردن شردن جو ہے نا وہ ناپ لے گا کہ پہلے چلتے ہیں کسی کپڑوں کی شاپ پہ ان کو لگے گا کہ یار ہم لوگ جو ہے کپڑے شپڑے خریدنے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے سے ٹیپ مانگنی ہے اور اپنا جو ہے نا ہم نے چنی چننی ناپنی ہے دیکھتے ہیں بھائی یا ٹوپی شوپی یا پاس کوئی سر کور کرنے کے لیے ہے جی سر ہمارے کوئی دکھا دو کوئی سی نا میں نے کٹنگ تھوڑی ہی زیادہ کروا لی ہے اتنے چھوٹے میرے بال ہوتے نہیں ہے وہ میں کٹن شٹنگ کروانے گیا تو اس نے جو ہے بہت زیادہ کاٹ دیا میں چیلا ہوا جو آلو لگ رہا ہوں میں تو بال شال کور کرو میرے کو اچھے سے وہ دکھا ہے وہ لڑکیوں کی ہے کیا ہے یہ ہے یا لڑکیوں کی ہے یہ بتا دو یہ نہ وہ میں پہنوں لوگ مذاق ہو رہا ہے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے ٹوپی ٹھیک ہے یہ یہ مجھے نا ایک سائز چھوٹا دینا آج کل ڈائٹنگ کرو میں ہلکا ہو جاؤں گا ایک دو ہفتے کے اندر جو ہے نا آپ یقین کریں ہاں نہیں نہیں ہفتے کے اندر یہ سارے کپڑے مجھے چھوٹے ہو جائیں گے ٹینشن نہ لو اس لیے میں ایک سائز چھوٹا لے رہا ہوں ہاں جی ایکسٹرا میں اپنی گندی شرٹ پہنے جب بیچ جاتی ہے ایک ریسٹورینٹ میں آئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے ہمیں لاب ہوا لے کے کیا ہے یہ کیا لے آئے یہ تو ہل رہا ہے چٹنی لے آیا تو ہے نا چکن ڈلوا لی ہے تم لوگ دیکھ سکتے یہ تو پالک ہے پالک ہے اس طرح کے ریسٹورینٹ پہ سلاد ملتا ہے ہزار روپے کا اور برگر ملتا ہے پانچ سو روپے کا مذاق نہیں کر رہا ہے آج کل جو ہے نا بڑے بزی دن چل رہے ہیں دن میں میٹنگ ہوتی رہتی ہے رات کو مجھے بلاگ بنانے کا ٹائم ملتا ہے اندھیرا اندھیرے بند ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں لوگ لائک کو لازمی دبا دو کل